Da sau nu? nu? Mă bucur, că știți. Bun. Trecem la ziua de astăzi. Din păcate. Și asta o observ. Știți că eu, de când fac terapie. am întâlnit o singură Doamnă cu stima de Sine. Ok? Una. Și asta s-a întâmplat acum vreo lună. A, ceea ce nu e foarte bine. Și să vreau a, am început să, să studiez de ce. De unde vine asta? De unde vine lipsa asta de strima de sine? Și de unde vine cu ce suntem. Nu putem să dăm vina pe genul, pe strămoși, pe părinți, pe aia. Să fim serioși. Mai suntem și pe acolo. Și noi pe acolo pe unde erau. Și problema nu este numai de a o găsi, că e foarte ușor să spui cuiva, că tu iubești pe tine. Ai o stimă a fost nescăzută, că se va soarele mea. Dar da, după da, am zancă. Și nici nu te-ai iutat prea mult pe tine. Și atunci problema se punem de unde vine Orgoliu. de unde vine Stima de Sine scăzutului. Bun. Dacă Orgoliu. Știți că există un Orgoliu și al nu. Da sau nu? Nu. nu. Există sau nu există? Da. Păi nu se spune Dumnezeu de Orgoliu Încerilor? Și nu se spune că oricine te iată și Dumnezeu și Maica și Eu, dar Duhul Sfânt, nu? E vorba de Îngeri. Și dacă țineți minte în Vechiul Testament, știți pedefsele date de Îngeri, pentru că nu au fost crezuți, un Rabin a, a muțit. N-a putut să vorbească. Da? mi s-a arătat lui ce era să pentru nu nu ce era. Și a vorbit despre naștere. Și n-a crezut. Și atunci nu mai vorbit până când nu s-a născut. Va mult multe pe Simeon, nu? cel care a trăit până când a ajuns Mântuitorul la la, la templu, Este ceva de -aia. Pentru că n-a crezut că se poate naște un din Fecioară. Nu știți Pilara? Voi? Cristos a înviat, dacă apar, de Ortodoxie. Era rabin, era de serviciu în altar. Și s-a arătat un înger mare, care i-a spus că o să nască prunul din Și este un agresus și a luat final. Și a zis, dar de se poate naște plumb din Fecioară, atunci cineva s-a împarcă la mine. Și l-a aducat în mare. <coughs> și la s a adus acasă și a venit Slușnica cu pentru că îl găsise îmborta unui pe care cumpărați din piață. Și i-a adus inerul. Și atunci s-a arătat în dur și a zis hai să trăiești și să vezi. Și atunci, de asta se spune la venirea la templu a el îi liberează pe rogul tău stăpâne Doamne că am văzut și am crezut. Da? Asta apropo de mila Îngerilor. De aceea unii dintre care se nasc fără frumos în Vețe mila. Și toleranța, și blândețea, și iubirea, și chestii de genul ăsta. Bun. Deci, primul lucru. Să știți că Dumnezeu nu i-a făcut pe Îngeri smeriți. I-a făcut. Și unii dintre ei erau frumoși. Și unii erau mai frumoși decât alții. Paradoxul este că orgul este în și cu aspectul fizic. Atunci, ce orgul cel mai mare îl aveau cei care erau mai frumoși. La prima cădere a lui prima luciferă, Asta a fost unul dintre motivele crederii. Au fost mai multe, dar când n-am voie să vorbesc despre ele. Poate o să scriu o dată. Uh, dar atunci a fost căderea luciferică. Și atunci, din ce cauză? Pentru că au. Se spune că s-au declarat neascultare. Și neascultarea se datorează orgoliu. Adică, orgolul înseamnă că eu știu mai bine decât Dumnezeu ce e bine. De la asta pleacă primul orgoliu. De la asta pleacă cădea în ciferii. Bun. Și atunci, primul lucru care s-a manifestat a fost să știți că frica de Dumnezeu, ca ca sentimentul negative. Și pe orgoliu. Bun. Cum apare stima de sine scăzută? Păi, în primul rând, reîntoarcerea la adevăr, face ca orgoliu acesta, ca după orgoliu, să manifeste ce? Da, colo, Deci este orgoliu. Da? Frică. După aceea descoperi adevărul și asta se transformă în ce? În culpă. Un sentiment de culpă. Da? Sentimentul de culpă te face să te simți mai mic decât ești. Corect? Te face să te simți inferior. Te face să te simți, eu știu, mic. Mai mic decât ești în realitate. Pentru că dacă am o. De deci ce? Că am o scală. O scală. O scală. O scală. Și, la un anumit nivel, sunt eu. Orgoliul orgoliu, cum mă face să mă cred? Mai presus decât sunt. Da? Și stima de Sine cum o face să mă cred? Mai jos decât sunt. Și atunci, ce înseamnă, de fapt, și care este, în primul rând, modalitatea de a scăpa și de orgolii, și de stima de Sine scăzută? Nu? Să știu unde sunt foarte clar. Și asta se numește educație. Și deci, în momentul în care eu știu foarte clar unde sunt, și conștientizez asta, nu mai de ce să am un Nu Îmi place de că Dacă aș fi făcut eu nu știu ce aș fi făcut, e. Nu. Ce este cu adevărat? <coughs> este ceea ce ai făcut. Nu ce ai fi putut să faci. Ceea ce te caracterizează pe tine la un moment dat, este ceea ce ai făcut. Degeaba spun, aș fi putut să fiu campion la 400 de metri garduri. Nu ai nicio este doar o chestie care se în ego. În realitate, cu adevărat, ceea ce sunt, sunt ceea ce am făcut. Și atunci, dacă vreți cu adevărat să fiți voi, faceți ceea ce vă propune Chiar dacă nu reușiți să zicem, că nu poți să reușești chiar tot, să fi Măcar știu limitele mele. Și în momentul în care îmi știu limitele, știu foarte clar ce sunt. că nu m-a lăsat mamă, nu m-a lăsat soția, nu m-a lăsat soțul. Karma, știți cum e aia, zeii ne fură potrivici. Asta este o scuză. Revenind la orgoliu, cum credeți voi că se mai Nu de-a Bun. Ideea este în felul următor. Uh, am găsit chiar și în împotriva orgolului. Dacă eu consider că meritul un lucru este dovadă de, de orgoliu sau de stimă de sine? De stimă de sine." Depinde. Pentru că dacă eu consider că meritul un lucru pe care nu-l merit, este dovadă de, de orgoliu. Dacă eu consider că merit ceea ce am voie să mei. Aia este stimă de sine. Ați înțeles? Deci depinde foarte mult cum mă raportez eu. Deci cum mă raportez eu la absolut orice. Dar nu pot să consider că-l De ce nu? Eu cred că pot să vreau și atunci încep să fac și e reușesc să-i muzeci. Eu cred că poți să consider că mergiți un lucru. Știu. Dar îi te face și mai competitiv, în când dacă îți ceva. Unul să-ți propui ceva. Unul este să-ți propui ceva și să accesi la acel ceva. Adică să te zbat pentru acel ceva. Și altul este să aștepți să spun spui că eu merg și ăia trebuie să vină la Sunt două lucruri deosebite. Adică în momentul în care îmi doresc un lucru și mă zbat pentru acel lucru, îmi dau seama că eu sunt aici și trebuie să ajung acolo. Dar dacă eu consider, știi cum e? Eram în ban blonde. Și sunt frumoasă, sunt blondă, mă duc la first class ca să ajung la New York. Da? Cam așa e. Deci problema nu este de ce-ți dorești, ci modul cum o faci. Adică, știți că și eu am avut și eu pe de-o în cap. Și, clar, am avut niște potențiale pe care le-am folosit inițial prost, dar uh, pe undeva și eu am considerat, la un moment dat, că totul mi se cuvine. Consideram că totul mi se cuvine și că nu trebuie să fac niciun efort pentru asta. Pentru că eu, în înțelepciunea mea, trebuie să stau așa și să vină să mi se aducă. Bine, nu era conștient. Da? Și până m-a trezit o, o, o fată. Asta, ea venise cu creierul, bilet dus din nu știu unde de primul a Făcuți la școala de masaj, mă rog, îndrezi cu S-a aducat să facă masaj, că era prin contract obligat, Mă rog, să te-a la soarta, etc. Devin foarte bună pe masaj, masajul este o patru. Și după un an jumate, deci să și o mașină la leasing. Și își cumpăra, mă rog, și un apartament prin banca. Foarte bun. Și eu mă plângeam. Și m-a luat de urechi. Zis, Bă, tu dacă te duci acasă la tine, că stai cu mama. Și te duci și ți-e foame, deschizi frigiderul. Și <coughs> zice. Dar la mine, dacă nu pun eu ceva în frigider, nu să știi. Și m-a trezit. Și mi mi-am seama că startul meu a fost mai bun decât al ei. Și totuși, în amin, totuși a realizat sănătate, pentru că a fost acesta în tot Bine, totul. Marte marțial, adică spiritul acesta, stilul zmos. Și atunci mi-am mai revenit. Și am înțeles că, până la urmă, în lumea asta, nu mai ai importanță nimic, nici ce ai fost, dar toată lumea preocupată ce a fost, dacă a fost rege, regină, sau mai știu eu ce. Prințese și alte chestii. contează ce faci în momentul asta ce face acum? Fiecare viață se asemănă cu un munte pe care îl urci din nou. A. Te ajută experiența pe care o ai la ceilalți munți. Corect. Rămân acolo în tine. Instincte, intuiții, rămân. Dar cu e același. Și unii se puturoșesc. Și când se puturoșesc, stau așa. Eu de-asta v-am dat listă, ca să nu întrerupem să aveți acces la întrebări și să le discutăm după. Și atunci, fiecare aveți muntele vostru. Și la sfârșitul vieții voastre, fiecare va urca muntele lui. La unul o să fie un Carpați, la unul o să fie un Evelesc, la unul o să fie un deal de la un munte din Dobrogea, adică așa mai deal. Fiecare. Cât se zbate. Vorbeam cu Maestri, mai, A, Știți? Nimeni și nimic nu vă poate mobiliza să evoluați. Asta este o chestie personală. Dorința. Pentru că de plecat am plecat toți. Deci toți cei care sunteți aici, toți cei care suntem aici, suntem plecați din Cer. Da? Sper că sunteți de acord cu asta. Da? Bun. Teoretic, toți trebuie să ne întoarcem, Ok? Și e important și unde ne întoarcem? Lăsați false smerenii ortodoxe. Dă-mi -mi miei locul mătrui de sub, de după ușă. Asta este cea mai jalnică și lipsită de stimă de sine, rugăciune pe care am auzit-o și care se practică și acolo cu asta distruge stima de sine. Hristos, când a zis, a zis în casa mea, Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Și numai cei vednici le dobândesc pe cele mai bune. N-a zis fraierilor, stați după ușă în Rai. N-au înțeles nimic. Lipsa de stimă de Sine provine din neînțelegerea Lui Hristos, dacă vreau să știți. Nu o să găsiți la nici o nație atâta lipsă de stimă de Sine ca la lume. Și asta pentru că nu au înțeles, nu nu e -au adevărat, înțeles pe doamnă. Hristos. Nu Ofim? e adevărat. Faceți o afirmație care nu se convinge. De nu de este adevărat. adevărat. Doamnă, da. Nu dați vina pe români. Doamne, nu dau vina pe români. Nu. Deci, nu e adevărat. Esteți să că spuneți? românii sunt între puținele popoare care cred și iubesc pe Isus Hristos. Doamne, iubirea și credința în Hristos este una, stima de Sine doamnă. este cu totul altceva. P Aia e altă treabă. Deci Dar eu am vorbit de stima de Sine. Eu am vorbit de stima de sine. N-am vorbit de iubirea de Hristos. Hristos este de toată eu vorbeam de poporul român. <coughs> și când studiez de <coughs> niște ani, pot să fac niște <coughs> afirmații. Că n-ați văzut oameni, Și când spun treaba asta, înseamnă că mă bazez pe ceva. Poporul român are cel mai bun ADN din Europa și e cel mai vechi și a avut civilizație înainte de Iisus Hristos. Asta trebuie să spuneți. Că s-a stricat, s-a stingat comunismului și neocomunismului. Dar nu dați vina pe poporul român. Că poporul deci, român are poporul o noblețe care nu are niciun popor din Europa. Doamne, eu nu, nu vreau să regret că am venit să la dumneavoastră. Deci, eu nu dau vina pe poporul român. Să știți că acum, eu nu am venit să discut de calități, Am venit să discut despre orgoliu și stimă de sine scăzută. Ați -a văzut tema? La poporul român? Păi și asta e adevărul. Dacă vă convine bine, dacă nu la fel de bine. Ideea este în felul următor. Eu vă spun de practică. Practica spirituală este un pic altfel. Deci, încă o dată, cui nu-i convine, nici o problemă să dau bani înapoi, poate să plăce. Deci pe mine nu mă dajează. Asta este afirmația mea. Când o să țineți dumneavoastră cursuri, puteți să vă spuneți afirmațiile dumneavoastră. Eu mă bazez pe 20 de ani care studiez acest popor. Și îl întâlnesc în fiecare zi. Și dumneavoastră să știți că sunteți o dovadă în vie. Și ceea ce a vorbit dumneavoastră este ego-ul, dacă vreți să știți. Ego românismului. Și nu poți să evoluezi până nu știi foarte clar unde ești. Și eu, aici suntem. De aici am plecat. Trebuie să vă spun că eu am avut aceeași problemă? Crezi că eu m-am confruntat cu altceva? Crezi că eu arun arunc cu pietre? Eu spun de unde am plecat și eu. Că am fost îndobitocit și de comuniști și de popi. Asta spun. Bătătoților o să te în Iad. Nu vi s a spus asta?" Niciodată." Ei, nu." Niciodată." <laughs> Niciodată. Haideți să vă spun faze." Never, never." Never, never." never, never. Se că n-ați trăit în Orphodoxie. Vreți să vă spun faze cu copii care se duc la școală și se spune Dacă vă mai uitați la Benten." Dom'le, cum?" Deci să nu credeți. Dacă vă uitați la Benten și la nu știu ce, Tristoase Ninja sau nu știu ce, o să vă moară în Opăzitor. Profesoară de Teologie. Vă spun eu. Ce crezi că vorbesc de, din cărți? Bun. Asta sunt cazuri Deci, o secundă. Uh, revenim la discuția anterioară, că nu vreau să-i grământ. <gătări> Ego." Bun. Uh, Văilă noastră, puteți să le puneți pe site, puteți să le puneți pe site-ul Trinitas, nu mă interesează. Eu vă spun ce s-a întâmplat și vă spun de ce s-a întâmplat. Din dorința lor, eu am început să studiez, știți, și la un moment dat, și eu, să pe părinții mei pentru defectele mele. Că te duci cu asta și analiză, psihoterapie. să dai seama că părinții tăi au greșit în educație. Că știi fazelea când A. părinții încearcă să te mobilizezi și spun, nu cred că poți să faci asta. O știți? Așa am fost învățați. Ei nu știu că asta creează blocaje peste care după aceea trebuie să treci, pentru că îți creează niște scheme de gândire, etc., etc., etc. N-ai curajul să faci asta. Și așa nu le făcut pe toate să pe port. Multe. Nu știți voi. Ca să arate care are curajul. Era destul să spune cineva că nu are curajul, ca să facă. Acum m-a liniștit. Dacă îmi mi ceva, când am arcura, nu am mult. <grijă> <grijă> da, când eram mic, vă spun. Și după aia vedeam fiare, știți, să n-ai grăbăsate pe pământ. Ba. Și am sărit. Și după aia când s-a dus-o, am văzut că am sărit printre fiare. Deci rămâneam. Așa, jumătate într-o parte, jumătate într-o parte. Și după aia mi-a trecut așa spate, că poate rămâneam în fict. Bun. revenim. Bun. Părinții noștri au făcut niște greșeli. Perfect. Dar nu au făcut voluntari, nu am știut. Părinții noștri ne-au crescut mai bine decât părinții lor, care au fost mult mai înțelepți. Cine vorbește de înțelepciunea de la țară, domnule, mănâncă așa. Deci am crescut la țară, am crescut la multe țări. Prostie este îngrozitoare la țară. Da? Și ignoranța spirituală și toate. Deci chestia cu înțeleptul român, ce nu romete, uitați. N-am întâlnit -o la țară. În niciunde. Și am fost la țară, în multe locuri. Lăsați-mă. Bun. Astea sunt chestii alea. Știți? Când și-au furat americanii în război din Vietnam, l-au inventat pe Rambo. Americanii și-au furat-o rău în Vietnam. Și atunci a apărut Rambo. De ce? Să crească stima de sine a poporului american, care și-au furase. Deci veneau oia cu saci negri pe bandă rulantă. Da? Și atunci au inventat un Rambo ca le crească stima de sine. Cam așa e și cum o E fals. Deci, istoria noastră nu este o istorie reală. Și atunci, ideea este să ajung să știu foarte clar cum sunt eu. Băi, cu defectele și cu calitățile mele. De eu nu pot să construiesc ceva dacă nu știu foarte clar cum sunt eu. Da? Și atunci am luat, am zis, bine, părinții noștri au greșit. Ok. Și atunci educația asta a fost deficitară. Noi am început să citim cum se crește copiii, apropo de iubire, apropo de recompensă, apropo de toate astea. Ok. Am învățat să lăsăm să existe, să-i lăsăm să fie. Da? În se făcea Learn to be. Da? Să înveți să fii. Vreau să fie așa ceva, voi. Tu trebuia să taci, să te aliniezi, să intri. Eu am făcut școala în Germania. Nu vorbiți de România. Eu am făcut școala în Austria. Aveam plete, blugi, mă duceam la școală de drag. Am venit în România, m-au tuns, m-au îmbrăcat în uniformă, m-au îmbrăcat în uniformă, intram cu careu la școală, deci asta se mai făcea în lagările de concentrare. Ați înțeles? Și pentru mine șocul acolo. voie ați fost obișnuiți cu treaba asta? Pentru mine a fost un șoc înclozitor. Pentru mine școala a fost traumatică. Clar. Când am ajuns în Pârnaia din România, e școala din România. Clar. Asta a fost. Și asta e realitatea. Faptul că voi nu ați trăit și nu știți și nu ați scos capul afară din țară și că nu cunoașteți valorile, este cu totul altceva. Dar eu am avut șansa asta să văd. Și școli în afară, și cum se face, și școala engleză, și multe. Bun. Ei. Ne întoarcem la România. Corect. A fost comunismul. Dar comunismul zice că a avut și partea bună și partea mai puțin bună. Dar e adevărat faza ce, de ce zice Doamna cu genomul. Noi ne-am prezervat genomul. În momentul în care nu ne-am vorba aia. din ne toate neamurile prin țara asta. Și atunci poporul acesta român și-a și păstrat genul. Corect. Și energia și Ortodoxia toate au contribuit la genul poporului român. Numai că, dincolo de valorile ei Ortodoxia, are carențe mari. Oricum, vă spun în fața lui Dumnezeu, să știți. Știți ce? La un moment dat a fost întrebat undeva mai de sus. De ce nu se mai întorc cu oamenii în Cer? De ce nu sunt mai mântui oameni? Știți ce le-am spus? Pentru că sunteți acri. Voi, Sfinții Orgului, sunteți acri. Ați acri cincini. Ce vă vin la voi? Aveți un marketing prost. Și asta e adevărul. De ce am un marketing? Voi, treceți la biserici, da? Și toți Sfinții sunt. Ce <laughs> să caut la tine mai? Dumnezeu fericire. Dumnezeu iubire. Să mă duc unde? Mă bate cineva cu farul. N-am ce să caut. Și atunci schimbați-vă marketing. Dacă propovăduiți oamenilor bucuria, fericirea, nu poți să ai fața asta? Da? Voi v-ați duce la unul Dumnezeu cu care te va mai sta pe Pământ. Mai mă întorc, iar mă întorc, iar mă Ce să caută în Cer? Dacă nu există bucurie, nu există umor, nu există fericire, ce să caută în Cer? Mai bine mă duc ca imbatul, bine, jos, măcar pe pe femeie, să Deci, sunt multe greșeli pe care s-au propovăduit. Astăzi nu vorbesc despre valorile creștine. Astăzi vorbesc despre, despre greșeli. Am vorbit despre valorile ortodoxe. De multe ori. Și despre adevărul ortodox. Dar astăzi discutăm bazele. De unde plecăm? Și plecăm, var să vă zic eu. Bun. Chestia asta cu eu să rămân și a trebuit să. Lăsați că degeaba cântați în biserică că uh, nu este Dumnezeu și ascultați neamul și vă plecați. Că nu o să se plece nimeni, nu o să-și pure și steau și dinamul de la aceștia fără Dumnezeu, rău. Cu tot atos în spate. De ce? De. Trebuie să înțelegem niște principii care guvernează planeta asta. Revenim atos. Problema este că, în timp, ca și de la părinții, nu știi cum ne creșteau că noi, s-au povăduit Și trebuie să înțelegeți un lucru. Evoluția se face și la nivel de conștiință. Deci dacă faceți, citiți Psihologie și Psihologia, nu poți să o mai deturnezi, pentru că e o știință. Da? Are niște metode, are niște dovezi, are niște experimente. Dacă analizezi Sfinții Părinți prin intermediul Psihologiei, deja începi să descoperi. Sunt condiționări negative în Sfinții Părinți? O grămadă. Așa. Nu toante. Nu. Trebuie. Ideea este să luăm ceea ce este bun. Nu, dar nu să nu. Deci, cum să spun eu. Hristos a venit și a făcut din oameni voi. Da? Ia linia. Perfect. Nu este ca timpul ca noi să se transforme în oameni. Și asta presupune gândire. Dumnezeu v-a dat un aparat care se cheamă o minte. Nu vi l-a dat degeaba, vi l-a dat să gândiți. Da? Bun. Dacă vi l-a dat să gândiți, atunci presupune, se presupune că vă îndoiți de orice. Și am acest drept. Și nu să mă îndoiesc, ci să verific tot. Să nu iau ca pericantă. E scris acolo, a zis nu știu cine e acreditat de nu știu cine înseamnă că e adevărat. Am zis eu vreodată că ce am scris eu e adevărat? Am zis eu vreodată asta. Niciodată. Și atunci? Și primeaz citate din nu știu cine, Părintele Paisie, că e Sfântul Paisie. Dar cine l-a sfințit? Hello. Un adevăr este de necândit. Și mie îmi place. Când cineva îmi ridică o problemă, pentru că mă pune să gândesc. Te obligă. Te obligă să te gândești la acel aspect. Și reveni. Și atunci, ce au făcut? Dintr-o proastă inspirație, au vrut să fie mai catolici decât Papa. Da? Și atunci, ce au făcut? Eu sunt prea nevrednic, așa cum sunt unii prea sfinți și prea minunați. Da? prea Sfinția, nu știu care, și prea fericiți. Așa unii sunt prea nevrednici. Adică nu mai e nevrednic. A venit la și zis. Eu sunt mult prea nevrednic. Și automat, în momentul în care tu repezi de mine de ori că sunt nevrednic, că sunt mult prea nevrednic, că sunt un păcătos, ăștia nici măcar nu au înțeles că în momentul în care repet că sunt păcătos, o să atrag păcatul. Că orice program pe care îl bag în mine, îl atrag. Și atunci. Eu, prea cu și nepăcătosul și să nu cumva să... Și vorbesc de păcat, vorbesc de iad și le atrac de de ce ți-e frică? ai atrage. Și nici nu. am zis că nu am înțeles nici măcar Sfânturile. Pentru că la un moment dat, spune Hristos cu e frică că își va pierde Sufletul, îl va pierde. Și nu au făcut decât să se dească frica asta, frica de iad și frica pierderii Sufletului. În loc să zică voi băi, calea voastră e Dumnezeu, băi, mergeți în calea, orice se întâmplă. Și dacă te duci la piață și nu știu, nu prinzi autobuzul, te întorci acasă. Când te duci la muncă și începe ploaia, dar îmi pică nu, că plouă. Când te duci și te oprește ceva, când îți pui în cap să faci un lucru. Și în loc să meargă pe scop, Domnule, vreau să mă întorc la Dumnezeu, vreau să mă întorc în Rai. În rest, Dumnezeu cum e, ce o să întâmple? au creat frică. Neîncredere. Dar dacă nu? Dar dacă grijă? Dar dacă nu e bine? Știți câte probleme am avut și eu cu dar dacă? Dar ce se întâmplă dacă? Și acestea sunt creat de niște oameni care au fost bine intenționați, dar așa cum zic și repet, ferească Dumnezeu de prostie bine intenționată. Nu sunt vrăvați nu am venit, nici nu vreau să judec nimic. Pur și simplu, așa au crezut ei la acel moment. Așa au crezut ei, că fac bine. Și așa s-a petrecut tot Și rugăciunile. Știți că eu am încercat să determin, să, să găsesc care sunt rugăciunile pozitive. Păi, nici măcar nu se amă 50 de minute, trec pozitiv și pozitiv și. În păcate m-a născut Maica mea." Ce în fără de lege m-am născut și în păcate m-a născut." Ce zice adeugă găsiunea inimă este?" Poftim? Dacă excluzi Da. Dacă nu Exclus păcătosul." Îți creează programe mai rău decât sunt. Deci dacă bagă mine ideea de păcat, bagă-necar la păcat. Măcar schimbați păcatul cu experiență. Că la nu pe mine ci care experimentează. <laughs> Sună mai bine. Și oricum mai aproape de adevăr. Da? da. Științiv. Mai științific. Dar le despre pe Că dacă ar fi să mai după legile ortodoxe, da. nu s-ar. Da. Știți? Vă dau un exemplu. Odată am un peit care am mai mulți. Judecători, procurori, nu, nu, avocați câte, Așa era să nu. Și, la un moment dat, eram mioclător. și eu sunt. Auzim mai, spunea și mie o chestie. Dacă o Lege presupune mai multe, uh, cum se cheamă, excepții mai valabilă, și stă, stă, zice, voi nu. E cam așa și cu toate știți, nu mai are, -are valoare nici o lege ortodoxă. Niciun Și vă spun de ce. Există o pildă ortodoxă, așa se judec precedent, care spune, se duce al Hangului la omul, și ce pregătește de că tăi tai, tai la șeful la judecată. Și o să a spun nu. Cum nu merge? Nu merge. Dar de ce? Uite ce scrie aici? Nu judecați și nu vei fi judecat. <grijină>: <cam -o> <cam -o> și a plecat. Deci, dacă există această excepție, înseamnă că nu e nicio Și nu e singura excepție. Există excepții la toate, există excepții la sinucidere, există excepție la aia, există excepții la toate. Și le-am căutat pentru că m-a interesat. Și din punct de vedere chemat m ce chema acum câteva le Legile ale date prin Vidaliu. Nu au ce valoare. Zero. absolut. Bun. Și atunci ce facem cu Viața noastră? Aici e problemă. După, După ce vă dărâm tot, ce facem? Ce construim? Ce construim? Ce construim? Okay. Uh, experimentăm. Viața este un experiment. Haideți să vă dau un exemplu. Deci, credeți că poate să existe Viață fără voi Dumnezeu? Hai să vă dau un exemplu. Că am un prieten. Și acesta ajunge într-un trip de pe Amazon. E foarte interesant, mai ales pentru, uh, pentru sexualitatea ortodoxă. Și ajunge într-un trip pe Amazon. Și tripul acesta pe Amazon. Uh, pentru că în Amazon există un piemișor care intră pe canalul băieților. Băieții, de când se nasc, umblă cu țara legată, cu soare. Și o desleagă doar cum fac timp. Ați înțeles? Bo. Problema este că, fiind, să întâmplându-se asta, au o problemă. Deci, nu mai crește ca dimensiune. Și atunci toți au penisul mic. Și atunci există un întreg ritual al fecundității. În ritualul ăsta al fecundității, evident, când mai apar albi, sunt foarte fericite, Doamne. <laughs> și mi-a explicat ce se întâmplă. Și stăteam și mă gândesc. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pur și simplu. Să știți că viața se adaptează locului. Și nevoilor. Și aici spune Hristos o chestie foarte drăguță. Nu omul este făcut pentru lege, ci legea este făcută pentru om. Deci până la urmă, legea are valoare. Cât sunt eu. Dacă nu, nu are valoare. Și trebuie să vă spun. Într-un univers din acesta, în care viața e dată de Dumnezeu, și în care apar tot felul de chestii de genul ăsta. Nu pot să judec unilateral. Trebuie să judec Universul pe total. A. Suntem în Legea creștină. N-am nimic și nu are nimeni împotrivă. Am fost la ambiere, am fost să iau Lumină. E foarte frumos. Dar nu înseamnă că nu au și alții drepturile și valorile lor. Pe care nu pot să le neg. Trebuie să le înțeleg. Sau nu trebuie să le înțeleg, dar măcar să le accept. Bun. Revenim. Crezând că în momentul în care conștientizezi că ai greșit față de Dumnezeu și am făcut de orgoliu, apare sentimentul de culpă. Care sentimentul de culpă te face să fii un pic mai catolic decât papa. Adică dacă unul face 10 mărătării, tu faci 20. Dacă unul ține o zi de post neclu, tu zi 10. Dacă unul ține o tu ții 11. Și tot așa. Și de fapt, asta ce face? Încerc deci să te vamezi pe tine. Sentimentele de culpă se pot manifesta în toate felurile. De la masochism. Masochismul la cele 50 de umbră grei. Deci nu. Da? De la, cum să spun eu, programe care te fac să nu ai parte de limit și numai de nefericii pe care noi le atragem. De ce? În momentul în care eu am o stimă de sine scăzută, o să consider că mai să vi se întâmple numai lucrurile rele și atunci ce o să se întâmple? Nu. Numai lucrurile ele. Pentru că le atrag. De ce? Pentru că eu consider că merit. Și asta este un problemă. problemă. Să știți că cine este mai spus? O persoană cu stima de sine scăzută sau o persoană care este cu stima de sine, ok. Mai supusă. Deci, o persoană cu stima de sine scrisă, vei putea să face orice. credeți -mă? Deci, faceți deosebirea între persoanele care sunt în un următor. Că există aici cea mai nasoală uh, combinație femei orgolios, uh, spirite, bărbați orgolioși, întrupați în spirite femei. După de femei. Da? Și apare orgoliu masculin, orgoliu la nivel de sine, cu stima scăzută ca femeie. Aia este dezastru. Și corect. Dar când vorbim de stima de sine scăzută, per total, oamenii sunt cei mai buni executanți. Ați înțeles? Și atunci. De ce credeți voi că se propovăduiește stima de sine scăzută? Manipulăm. Băgătoșilor care să vă, duce, o să vă duceți în ea. Dacă nu vă ajut eu. <laughs> dacă nu mă ajut eu, vă duceți în ea, Trebuie. Dacă nu cotizați că trebuie. Nu. Ați înțeles? Și asta este tocmai pentru că nu s-a înțeles menirea. Adică, eu ca preot, am menirea să fac din Dumnezeu, să iau un om de mână și să-L duc la Dumnezeu. Ca să-L duc la Dumnezeu, tocmai că trebuie să ajut să treacă peste toate defectele Lui care defecte sunt inclusiv. Prima de sine scălută, în următorului. Și atunci. Asta este de secundul Duhomnic. Pe unul îl pune uh, tu, fă mă tăni, dar tu, bă, tu ai de sus, că asta trebuie. Adică, mă înțelegeți. El simte ce are nevoie fiecare. Că degeaba e de aici postul pe scoane unui care e frigidă. <laughs> Și poți negru unui anorex. Că n-ai nicio valoare. A, mai vine cineva care, care e vegan?" Perfect. Dacă vrei să smerești, ia-ți o porție de miel. <laughs> la tavă. De pâine. Păi înseamnă smerică să mănânci ce nu-ți ce-ți Da? Când s-a dus Sfântul apostol Petru prin, la neamul, da? Și a arătat Dumnezeu ce trebuie să mănânce și a zis dar se cade să mănâncă ceva necurat. Și atunci, Dumnezeu a zis: la ceea ce curăți, eu numesc tu necurat. Deci orice se poate curăța. Până la urmă, nu e important ce mănânci. Bun. Revenim. Deci, propovăduirea acestei greșeli privind relația cu Divinitatea a făcut să ajungem unde suntem acum. Bun. E adevărat că, dacă nu ar fi să știți că nu ar avea treabă Adică, foarte clar, nu ce muncim. Și atunci, psihoterapeuțul este să fie celălalt viitor, Să avem, și de, și de, și de, și de. Da? Cu condiții să schimbe și. Adică să schimbă un pic gândirea. A, stima de sine. Donde mai provine săptăm? Lipsa de stima de sine. Tot datorită religiilor monoteiste. Aici nu e numai creștinismul de vină, e și iudaismul, da? Care a făborit Dumnezeul Tatălui. Și Mahometanismul, la fel. A făborit Dumnezeul Tatălui. Dar vreau să vă spun ceva. Că staiți să mă după de ce am găduit Dumnezeu Asta, de ce am găduit Dumnezeu Asta? Uh. Foarte simplu până și legile astea sunt îngăduite de Dumnezeu, special. De ce? Păi în funcție de gărgăunii pe care ai în cap, că ăsta este principiul Oglinzii și principiul rezonanței care guvernează Universul și lumea noastră, în funcție de Universul acesta, noi coborâm pe Pământ. Da? Deci defectele mele mă fac să mă nasc din familia în care m-am născut. Adică defectele mele pe parte I rezonează cu defectele mamei, defectele mele de pe partea I rezonează cu pe partea tatălă. Tatăl. Bun. Deci uitați-vă bine la Părinții Voștri, ca să știți cum sunteți. Nu o să vă placă. Bun. În momentul în care te naști, te naști și într-o lege, că de-aia am născut noi ortodoxi, creștini. Să știți că e un foarte mare dar să te naști ortodox. Și nu, vă zic, sunt. am de gând să fac o lucrăție. Bine, dacă o să mi se îngăduie, în care o să scriu din gogoșile Ortodoxiei. Deci din gogoși. Și din gogoși sunt multe. Sunt multe gogoși care s-au transmis așa mai departe. Mie îmi place să fac niște de. Eu când. Vă dați seama câtă prostie e în țara asta? Fiți atenți. Când spune cineva, vrem să-L Sfințească pe Părintele Arseniei în bucă, că habar nu are de nimic. Habar nu are ce înseamnă Sfințenie. Ca și cum ar putea să-L Sfințească Biserica. Biserica celorlalt poate să-L recunoască. Sfânt. Ca Sfânt. Dar pe, yes. doar e o flecă pe Părintele Arseniei în bucă, de Biserica Ortodoxă care, care l-a caterisit. Știți cum? Asta își dorește El din toată inima Lui să Sfințească Preafericitul Daniel. Serios? serioși. Fiți serioși. Arsenie Bocla este Sfântul. Punc. Nu are nevoie de recunoașterea inima noi. Nici a voastră, nici a mea. El are recunoașterea mea. Pum. Înțelegeți? Asta e una dintre gogoși mai vorbesc de gogoști sfințiți, de oameni sfințiți care nu au nicio treabă cu Și e foarte simplu să afli dacă cineva e Sfânt. Întrebi pe drag. <laughs> Și când îl întrebi pe spune tot. <laughs> e așa un pic. Pe la cujorate, dar zice până la urmă. Și în momentul respectiv, îți spune tot. Și îl afli tot. Deci nu sunt Sfânt, nu vă faceți grijă. Nu trebuie să întrebați, vă spun eu. <laughs> Singur. <laughs> Așa că, în momentul în care vezi că cineva subscrie, Domnule Părinte, să fie Boga, trebuie să fie Sfintele, un ignorant spiritual. Punct. Deci nu trebuie să mai. Corect, nu? Mă gândeam. <coughs> Singura. Vă zic eu, cu adevărat, dacă ce puteți voi face pentru a ascunde Boga ca el să poată să facă că el nu are nevoie să faceți voi pentru el, este să vă rugați, punct. Să aprindeți o lumânare nu am nevoie de nimic, de la noi. precum Dumnezeu. Știți? Ce poți să-i dai lui Dumnezeu, în afară de jertfă de la ori? Ei, mai poți să-i dai ceva. Și iubirea de la Poți să ai grijă de la cea, pentru că pandinii pe se manifestă pe Dumnezeu. Și dacă vă uitați la modelul cristic, și asta îmi place, că creștinii nu au înțeles pe Hristos. E, de fapt, că că singurul creștinii e <sus> În totuși sunt. În... Se întâmplă în următorul fenomen. Hristos a tratat pe toată lumea de la egal la egal. Ați văzut? Și pe adulteră, și pe sutaș, și pe Pilat, și pe Ana, și pe Caiapha sau pe unde a mai ajuns el, pe, și pe Tâlharul de pe Cruce. O să vedeți că tonul lui este același. Și știți de ce? Pentru că ați înțeles că prin fiecare om se manifestă Dumnezeu. Și că fiecare om este o manifestare a Dumnezeu. Bun. Cum înțelegem noi că fiecare om este o manifestare a Dumnezeu? Luăm așa. Din ce suntem făcuți? N-am făcut asta de trecut. Oh. Și atunci, dacă fiecare om este o manifestare a Dumnezeu, atunci când fiecare om îl respecte pe Dumnezeu. Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu pot să mă cer cu el. Nu mă cu de, de, de Dracul Dumnezeu. <răție> Știți? Orice relație, chiar și de ceartă este mai bună decât indiferența. Indiferența este dovadă de neiubire. Ce artă? Înseamnă că mai ai ceva de bățin. Și atunci, din perspectiva mea, decât să nu aveți nicio relație cu Dumnezeu, mai bine vă certați cu Pentru că asta înseamnă că vă pasă și că un om credeți în ea. Dacă nu bagă în stamă, înseamnă că nu mă interesează. Și ai indiferență. Revenim. Bun. Și atunci, dacă prin fiecare om se manifestă Dumnezeu și prin mine și prin toți, și pe tot ce e în jur, atunci mai am de ce să mă consider superior unui om indiferent unde ești. Eu doar am un folosință hoitul care mă poartă prin lumea asta. Hoitul nu că nu iubesc corpul, o spun ca să învățați să, să vă priviți corpul cu detașare. Dar să știți că o altă de dovadă de iubire nee -ne de sine este neiubirea propriului corp. Și neiubirea propriului corp, tot de la -mi de mine. niciun meu corpul care mă izmitește. Corect? Păi vei, frate, foamea e naturală? Da. Setea e naturală? Da. Dacă mănânci normal, hormonii sexuali e natural? Și atunci e o ispită sau e naturală? Dacă vrei să scazi ispita, treci, frate. Știți experimentul în al doilea război mondial cu rușii? Lager rusesc. Lager, în sensul nemțesc, dar cu prizonieri ruși. Și evident că rușii aveau și bărbați și femei. Și ăștia au făcut ce-au făcut. Au despărțit ragul în două. Bărbați femei. Bun. Ce să facă? Să ăștia gardul la doamne. Răgumeau un soițiu, însărținat. Pun mitraliere. Săreau gardul. Mai omorau unul, doi. Mai săreau gardul. Văd ce să facem? Le tai rația la jumătate. Observă că scade la jumate. Știi? Săritul gardului. Și după aceea rația la sfert. Nu mai sări nimeni. Deci, morala. Dacă vrei să nu săriți garduri, tăiați lația alimentară. Punct. Nu mai dați vina de emoțiile. Dar sunt și ăștia. Sunt. Ok. Dar în primul <fie> trebuie să-mi cunosc eu corpul. Și corpul stacționează după niște principii. Și nu am zis Incidența cancerului de sân la măicuțele catolice care mănâncă ouă și lapte este mai mare decât la măicuțele ortodoxe care nu mănâncă ouă și lapte. Pentru că au un exces de hormon. De folculină. Punct. Și atunci. Scădeți rația alimentară dacă nu o vedeți pe dânsa și gata. Se rezolvă problema. Instinctul sexual este în noi și la nivel de, da, de la nivel de spirit. dar este și la nivel de corp în termenul om. Și există, evident, entități care vor să manifeste prin noi. Perfect. Dar nu putem să zicem tot și nu mai are de vin. Mai avem și noi de Ok? Și atunci, corpul ăsta nu-i păr, nu e. E o mașină. O mașină care, dacă funcționează corect, are niște. Cum zic eu? Niște capacități. Și printre ele este și această funcție de reproducere. Și e firesc să există. Da? personal să crezi o dinastie. Bun. Revenim. Până și asta e. Sexualitatea este ciudată. Adică, știți? Când un subiect este tabu, înseamnă că nu e ceea ce se spune. Și, bă, nu găsești dată despre sexualitate în Biblie. Nu găsești. Și nu poți să o negi. Că ea există. În afară de că câteva adultere și câteva incesturi, nu să găsești în Biblie despre sexualitate. Măcar o poziție acolo. <laughs> și atunci, mi se pare ciudat. Și mi se pare ciudat de ce? Păi, apropo de Solomon. El a ajut mai întâi să aibă înțelepciune și după aceea a devenit pe și bine, acum știți că Biserica al spune că a nebunit la bătrâneți. Ca nebunit ea e ridicăți sunt suntem. Mai că nu înțeles că ei înțeles că există principiul Femei Divin, și că principiul feminin Divin este face parte din aceeași. Triadă trinitate. Dar la școală v-a înmățat, Doamnă, că Principiul Femenin Divin face parte din Împreină? Unde-i mai Împreină? Nu vă mai răspund, că intrăm pe cortoană. Doamnă, dar e adevărat. Eu întreb. Nu vă mai răspund. Nu? Vreau să, să rămân până ai, la sfârșit. Hai să vă explic că eu. Că pot să plec. Ortodoxia merge pe Trinitate. Tatăl Fiul Duhul Sfânt. Da? Dar nu are recunoscut un lucru. Faptul că, în Evraică, Duhul Sfânt este de gen feminin. Și ai tatăl, mama și fiul. Asta e realitate. Lucul pe care Ortodoxia nu-i convine să le răspundă. Pentru că ar presupune să ridice femeia în același nivel cu bărbatul. Și ar trebui să conteste decizia Sfântului Vasile cel Mare de scoaterea femeii din Biserică. Lucru pe care nu-l face. Și cu toate asta e religia cea dreaptă." Ortodoxia înseamnă ce cea vrea. dreaptă, drept pe Cu tot ce spuneți. Dar care este, care este aia strâmbă? Că... Eh, celelalte. Cam atât lui hova și Mormonii și tot ce a ieșit. Două, oh, Doamne. Doamne. A, apropo de religia cea dreaptă. Nimic nu e nici drept, nici strâmb. Așa se traduce din greacă. Ortodox. sunt și evrei ultra ortodoxi, Nu schimbă că sunt, nu da, da, este. Evrei Există și aia din uh, statele unite care merge acum cu peruța și fricăția. în Africa da. sunt ortodoxi. No. Eu am găsit care da. ortodox. <coughs> <coughs> Ceva cu A. Ei. Am, am, e Bun, ideea este pentru următor. Chestia asta cu religia este ultra ortodoxă, este ia o altă gogoeriță. Și pentru că se pune problema în felul următor. Vreau să spun că orice școală spirituală se măsoară în funcție de indivizii pe care îi naște și nivelul spiritual la care se ajunge. Ca și cunoaștere, ca și integrare, ca absolut orice. Dintr-o perspectivă, da. Ortodoxia, creștinismul și Ortodoxia Românească a ajuns la un nivel mare. Dar să vedeți după. Pentru că problema nu este numai să ajungi la un dehaște, la un Cer 10. Problema este și ce înțelegi pe parcursul ăsta? Și nu o să auzi niciodată un un, un, un Spirit de Cer 10 zicând că Ortodoxie e care a cea Ever. Și o să vă spun și de ce. Pentru că orice cale spirituală se aseamănă ca cu școlile de alte marțiale. Și școlile de alte marțiale sunt multe. Și știi cum se spune în altele marțiale? În mai se spune că nu există stil mai bun. Există doar luptători. Și așa e și cu Ortodoxia. Da, Ortodoxia o fi bună. v să vedeți când vor veni alții mult mai buni din alte părți. Când o să treacă peste noi. De ce? Pentru că noi am rămas la ideea că poți să să-ți iei cu Ligurița. Sau de Paști. V-a învățat Domnul Vreun Preot să vă luați Lumina altfel? Sau relație personală cu Hristos? Unu. fac pare pe veche dacă e un om pe care l-a învățat un prău relație personală cu Hristos. Niciun. Eu până la 12 ani am stat în altar lângă tata. Și știu tot ce s-a făcut și știu cum se ruga preotul ortodox. Și? Aveți și pe o urmă relație personală cu Iisus. Aveți personală cu Doamna! Aveți o relație personală cu Isus? Foarte personal. Cum e? Niciun caz cum o părvăduiți dumneavoastră. Deci eu cred în Iisus ca persoană. Și cred că poți să vorbești cu El. Da. Mm? Cu Isus și nu? Sigur. Cu Și nu e adevărat? E foarte adevărat. Și pot să-i dau drumul să vorbească și să vorbină în inima da. mea? Da, E foarte adevărat. Și pot să fac treaba asta chiar dacă nu sunt preot? Foarte bine. Foarte și poate să facă oricine și asta? Sigur. Și... Asta părvăduiesc eu, Doamne. Da. Foarte bine. Eu întreb. De asta tău. am venit și eu aici să văd ce ziceți. Și nu e așa? Că de la de lucruri care nu sunt de acord, dar nu vi le mai spun. Deci, mă uit aici în sală cine este și mă gândesc, da. oamenii ăștia, de ce au venit la dumneavoastră. Păi, probabil pentru că nu au găsit la preoți, Nu e adevărat. Nu. Ba da. Nu e adevărat. Pentru adevăr, doamnă. Deci, doamne, știți ce? Adevărul nu-l deține nimeni, domnule. De cât Iisus Hristos dar mai știm și ne gândim un pic așa. <laughs> Știți? Ne mai dă voie șeful. Doamne, Doamne Iisus, ne mai dă voie să no. tracem un ochi așa pe după perdea. Un La unii. Chiar dacă nu suntem preot. Sau poate că sunt De 89 toată lumea sunt cu preot, copii preist, e <laughs> Ei, nu, acum nu discutăm. <laughs> nu discutăm de asta. Ideea este în felul următor. Ceea ce este important și n-am tot Hristos. Te mântuie inima. Inima semnând tot ceea ce îți dorești și faci. Tot ceea ce este în tine. Scopul pentru care faci un anumit lucru. Adică, dacă îți dorești cu adevărat să afii adevărul, o să-l Dacă crezi că îți iei adevărul, nu o să-l Și asta este mai între problemele dogmelor. Că e greu să scapi de el după aceea. Adică e greu să schimbi niște lucruri pe care tu le credeai că ne -a schimbat. Ai schimbat. Aia Tocmai din asta vin. În momentul în care ai impresia că știi, eu nu zic că știu. Eu imiți poziții. Și e, e clar că sunt niște lipsuri. Eu să sunt nesimțit din perspectiva asta, Doamne. Și să mei. Și fără să vreau. Știu ceva despre corpul ăsta. Un puțin, puțin acolo, care mă Foarte mult. Foarte mult. E. Și n-am o problemă să întreb pe Doamne, Doamne, nimic. Nu o să fac public așa, dar odată o să răspund la diverse despre. Revenim. Adică, mai exact, nu are cum să mă învețe pe mine un popă care este și călugăr cum să mă comport cu o femeie? Păi nici ei nu știu. Nu știu ăștia care au femei. Dar, băi. Aici instinct. Unde? La instinctul sexual. Și atunci vă învață. Care l-aveți, indiferent ce Am Am A Apropo de instinctul sexual. Aia nu e o soluție. Nu trebuie să fie și la cu... Nu trebuie să se comporte cu Bine, Vine un cuplu la ginecologie că nu făceau copii." m am zis pe asta? Vine un cuplu la ginecologie că nu făceau copii." Și fac este totul. Să vedeți și noi. Și când descoperă că nu ne am de drept. Apropo de instinct. Nu poți să mergi pe instinct, dar nu există. E o cunoaștere și acolo. Da? Iar frustrările în Ortodoxie sunt încălzitoare. Și problema este că le propovedesc și la alții. Doamnă, dacă mie mi-e foame, credeți că pot să studiez Biblia? Da. Da. da? Și pe foame. Eu dacă nu crezi. Dacă vrei, spui în capul studiezi pe foame. Eu nu cred. Neuronii au nevoie de ceva. Când îți ghiore mațele, numai să citești Cuvântul Domnului e. Bun. Și atunci poți să citești Biblia, doamna, dacă sunt în erecție? Eu cred că nu. Eu, sigur. Nu știu alții. Dar eu nu. Și atunci, doamna, Că da, datăm cezarului ceea cezarului și Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Că dacă ne a un fel înseamnă că nu dă ne n-a fost lucrurilor. Dar chestia asta cu puterea, știți, să-i spui unui om. N-ai voie să faci asta. Ai voie să faci asta. Nimeni nu spune așa. Nici un preu nu spune așa." Nici preu nu spune așa." Și nici o profesoră de religie nu spune așa. No. No, Doamne, no, de amici, nu ce sunt copiii?" De ce sunt copii mai știi amici." trebuie. Deci stima de sine scăzută se datorează inclusiv atitudine pe care a avut-o religia, religiile, credința. Da? Relativ la femeia. Femeia să stea în spate. Să tacă. Să vorbească când îi spune bărbatul? Hoștia. A, peziis, sunt atât Pavel Doamnă. Așa e. Adică e prostie dacă spune Pavel că ar zice asta, dar nu e prostie dacă spune altceva. Adică dumneavoastră vă jonglă după cum vă, pei, ori ori. Ori că, mărcăcă. N-am zis -o eu. Ortodoxia nu a fost de acord cu asta, o spune. Unde? Dar nu, sunt ații de acord. Sau asta sau să ombre cu baticu în cap, ortodoxia lui Să umble de cu baticu în cap. În biserică asta. Nu cere batic în biserică. Spune, lasă la voința persoanei. Cine vrea spune batic, cine nu e cu capul descoperit. Până și la Arsenie Vocal se duc pe ăștia. Și le dau doamne la infial. Mai alt <laughs> ceva. În mănăstire trebuie să nu intri în pantaloni ca femeie. S-ai pus. -așa? O, așa. O, așa. Așa. Nu vreau să intrăm în polemic. Vreau să vă mai spun ceva. Eu, personal, sunt de acord. De ce? Și vreau să spun că m-am fost cu fete cu prienea acolo în mănăstire și n am zis, băi, îmbracă -te. Și m-am întrebat de ce să mă că zic, băi, femei, dacă eu vin la tine acasă și regulile casei tale sunt, te scariți la intrare, îți spun papuci și mergi așa în casă, eu respect regulile casei tale. Când te duci într-o mănăstire, mănăstirea nu e biserică de mie. Mănăstirea e o E închisă. Ei pot să închidă la un moment dat, pot să zic că nu mai veniți niciun. Ca acest r și atunci, tu, când te duci într-o mănăstire, e firesc să te supui regulilor mănăstirii. Așa cum dacă mă duc la uh, Mahomedan, te descalți, îți spui frumos pantofi și îți alții mai buni. Așa? <laughs> așa face românul, știți? <laughs> așa? Dacă te duci așa mult des la restaurant, te duci frumos, îți lași pantofii acolo și stai în genunchi, la ei nu există scaune, și tot așa, tu respecti regulile casei. Și e firesc să fie așa. Dar eu vorbesc de principiu. Eu sunt de acord. Eu nu am nicio problemă. Și nici măcar că m-a nimic dat să fiu în pantalon în Bermude și în tricou, în baie. Dar eu nu am probleme. Oricum nu poate să-mi zic de nimeni, mă supără. Și la Dumnezeu mă duc cum vreau eu. Și Doamne-Doamne are acest drept să mă primească sau nu. Dar din moment ce El m-a făcut, să știți că poți la Dumnezeu și nu duc pentru că e foarte clar cum are și eu nu am o problemă. Adamii să mi pun o frunză. Da? Deci, revenind. Ca să nu avem discuții, creștinismul este o chestie minunată. Dar, trebuie periat rău. Pentru că, care cum a venit, ca să-și ce în și lumea în istoria, a mai adăugat și de multe ori au adăugat trahatul. Nu știu cine ar putea să ocupe de chestia asta și nu mi-a acest această misiune, că, sincer, nu știu dacă ne-ar face. Deși mie îmi place să, des, să periez grâu de nechină. Cine știe? Și a trebuit luat așa, așa și luat. cu mișto de ăla. Părintele Paisie și Maestri Orient. A trebuit făcut mișto urât, Că pe ignoranța în cartea aia. Dar asta e. Bun. Revenim. Deci, stima de sine scăzută, apropo de femeie, a fost provocată de credință. De ce? Pentru că femeia a fost considerată inferioară. Și scuzați-mă de poporul român care și-a vândut copiii și-a dat fetele ca să fie cadere. Ce neam poate să fie la care își copii? copiii? Nu-mi spune. Ca să nu uităm că de Tot. Poporul român. Mă Și eu vorbam, da? Mă rog, alte circunstanțe. Ei. revenim. Din cauza asta... Ca un român, sau ca un judecător, eu, eu sunt și și." să mă judec și pe mine. Revenim. <sus> uh, mai mult uh, Mai mult ca sigur că am făcut și eu asta. Dacă mă supără în asta. Revenim. Revenind. stimei de sine, apropo, produce următorul fenomen. 1. Bărbații au un ego și un de femeilor și atunci au chinuit femeia. Și atunci, pentru că a făcut asta, la un moment dat ajung la faza la care să fie obligat să se nască femeie. Și avem următoarea situație. Bărbat de spirit masculin misogin în trup de femeie. Doamnă, acolo vă aflați, ca să știți, așa din partea mea. <fie> <E o conjuntație. coughs> și se întâmplă următorul fenomen. Ajungând în situația asta, evident apare problema de neibire de sine, problema de neibire de propriul corp, problema de neacceptare a propriei sexualități. Neacceptarea propriei sexualități și a neiubirii de propriul corp duce la boile care apar, boile genitale. Dacă vreți să știți asta, vă spun că o concluzie așa, după vreo 10.000 de Doamne, pe care le-am văzut. Da? Vreți să vă spun caz? Da. Eram medic de liceu. Mi-a venit o fată, 15 ani. Și de față cu mine era, era un grup de teribiliști. să spuneți anul că s-a întâmplat asta. Anul? Da. 2.000. Da. Da. 2.000 cât? Nu că sunt defecte de acum, nu sunt defecte înainte. Astea <gătări> sunt defecte al... care, care apar la suprafață. Influența e ce a spus, de în afară. Tot ce s-a făcut după Revoluție, din cauza Occidentului. A, a, da. Da. Adevărul e că comuniștii au răbătuit iubirea de sine <gătării> și, de și, mai Austria, după da. Revoluție, am stat 8 ani în Viena și Așa. 2 ani în America. Așa. Și am fost peste tot ca să cunosc lumea, că m-a interesat asta. Eu am pus școală acolo, domnul. Da, ați făcut. Și eu am fost în procesul de învățământ în, în, Așa. în Germania și, cu... și am văzut cum s-au comportat elevii. Stăteam într-o familie de nemți. Eu nu m-am dus la sajt, dar Deci, eu am fost la nemți. Eu sunt concepută în Berlin, dar născută în România. Și. Am văzut elevii. Am fost și la o oră de germană, și la o oră de chimie și de muzică. Așa. Și am văzut cum s-a comportat. Iar când a ieșit în pauză, fără uniforme, sălbatici, să ia cu un sandwich și l azi, pe jos. Foarte bine. Foarte și bine. nu e corect. Dar ce Ei, vrei. Asta a făcut și poporul român. După Doamne, iar să vă ceva. Mă duc în Spania. Rău din Occident, mă duc în Spania. Doamna este încă adeptă a copilor care trebuie aliniați și duși. Uh, ideea este în felul următor. Mă duc în Spania. Și mă duc în Spania. Am fost la Palma de Maiorca. hotel de patru stele. Mă rog, nu plăteam eu, evident. Și <sus> oh, oh, oh, oh. la hotelul ăla de patru stele, la masă, micul dejun. Normal ca românul, cum vezi primul ori, Cu minte acolo. Și erau. Erau câteva familii copiii la masă mâncăau tacticos, 5 șase ani. Și la am moment dat îi Nu! Printre flori. Păi erau de piele. Ei erau spanioli. Ăia care se la masă niște frustrați, complexați, cum să spun eu, blocați mental, erau toți români. Nu sunt așa. Slavă Domnului că nu mai sunt așa. Da? Dar să știți că mai sunt Doamne de vârsta Doamnei, la școală, la la clasă, învățătoare, care totuși o sunt. Sunt. Bun. Revenim. În momentul în care se produce această, acest transfer, și multe dintre dumneavoastră sunteți bărbați la nivel interior, apare conflictul acesta. De multe ori, orgoliu, la nivel de de bărbat, colaborat cu stima de sine spre toate trepteile Și asta aici mai e Oh. Înțelegând Înțelegând că Dumnezeu nu e Tată, că Dumnezeu e și Tată și Mamă, înțelegând că femeia nu e inferioară bărbatului, înțelegând că femeia are calități pe care bărbatul nu le are, însușiri pe care bărbatul nu le are, rezistențe pe care bărbatul nu le are. Adică, în momentul în care încep să înțeleg că există niște capacități ale principiului feminin, niște însușiri și niște capacități și însușiri ale corpului femeii, atunci încep să vezi și corpul și faptul că sunt femeie. Adică o femeie care are rezistența crescută la dure, la efort, la rezistență, la ce vezi? Singura, până și, evident, forța de impact poate să fie bună. Impact mă refer lupte și mai știu eu ce. Chimeu mă refer. N-ai nicio legătură cu și femeie sau A Adică, în momentul în care încep să corpul e o mașină. <coughs> Problema voastră a doamnelor este că nu știți să vă folosiți mașina asta. Și dacă o să mă zărăze de că știți să vă folosiți. Iar încrederea în sine, tocmai că vine inclusiv din folosirea propriului corp. <coughs> Cum? Cât știu să mă jucă cu mașina asta? În lumea asta. Și asta presupune studiu, Presupune cunoații. Da? Plus că eu nu pot să evoluez la un nivel superior. Și ce mi drag mi-e drag Că toți popii ăștia mizogii, o să trebuie să nască femei. <gătări> toți. Ca așa e de... Eu dacă găsești față de femei, o să mă dați femeie. Da? Mă pentru că mi-am integrat feminitatea. Mi-e drag de ea. Primesc două. N-am o problemă. E! <laughs> Și. Cine să se să se nască? Așa e interesant. Nu vă fie frică. Până la urmă, este o fază de evoluție. Pentru că problema este că mulți se consideră uh, pedersiți să fie femei. Hai că mare m-a să simți ați simțit treaba asta. Că sunteți pe lipsi, să fiți femei." Nu. nu." Nici măcar la ați măsurat, nici măcar la nivel inconștient nu a simțit treaba asta. N-ați verificat, mă zic eu." Știți de ce? Pentru că gradul de stimă de sine este în stâns legătură cu chestia asta. Adică deci eu sunt mascul. da? Mă ascult însemnând fiară. Am fost. dacă nu m-am mai liniștit, că acesta te liniștește. Bun. Și atunci eu simt. Da? Și cum simți? Păi cum urmărește leul vânatul? Simte. Da? Și atunci când ești leulți, simți răniile. E o calitate și de terapeut, dar și de bărbat. Știi? Slapele. Mm. Ai înțeles? Și atunci, fără să vrei, simți treaba asta. Inclusiv la oameni. Bine, tarecul ăsta n-am de mic. Și știam exact ce deranjează de cineva să se le treacă exact acolo. Bun. Când eram mic, făceam experimente, evident. Când aveam 13-14 ani, de învățat tata. Tata nu mă închipuți. Ne învăța tata. Tatăl meu a fost așa un pic mai deștept cu pe mult peste medit Și ne și pe mine și pe solul Voi când vă duceți așa în metro, uitați-vă la tipul ăla și încercați să <coughs> descoperiți de ce este starea aia și la ce se gândește. Lucru care mi a folosit foarte mult mai târziu în viața mea. Pentru că fără să vrei ajunge. Nu întotdeauna e drăguț, ce descoperi, dar eu prefer adevărul urât, oricărei vinciuni frumoase. Eu nu sunt Dostoiești. Numai. Totuși e cel mai mare romanciar. Ne place, nu ne În afară place, de mine." <rătări> <rătări> și nu citește, pentru că trăiește, degeaba trăiește." A fost la vremea lui." Degeaba trăiește, nici astăzi." Totuși este cel mai mare romancier. nu ne place, sunt trăiește." <rătări> da, era Dar o fundație. De de -a -a -a mă rog, n-ai. Mai, stă în Nu. Uh, un personaj de studiu se spune unul, zice, într-o zi, dacă aș afla că Iisus și adevărul nu sunt un așa și același lucru, aș rămâne cu Cristos. Sorry, eu nu sunt așa. Dar să Domnului, că încă nu e diferență între adevăr și Cristos. Așa că mă păstrez pe cale. Da? Dar așa a zis el. Eu prefer adevărul. Hristos este un lucru frumos. Corect. Dar, dar, Slavă Domnului că, până acum, nimic nu contravine din ce am găsit. Și atunci, revenind stima de Sine, eu chiar să și mă gândesc cum, Asta e gândul meu, deci cu ghilimele de legare, cum puii mei împărțe Doamnele să fie femei. Da? Și stăteam și mă gândeam, și stăteam, și mă gândeam, și uh, m-am gândit. Băi, eu am fost și eu. Sunt bărbat, la nivel interior, și nu pat, sunt acum, acolo. Tandea pe mande. Și stăteam și mă că n am făcut nimic special ca să nu-mi accept propria feminitate. Și nu am făcut nici cine știe ce cursuri, nu am făcut nici cine știe ce, eu știu, metode să dezvolt nu știu ce. Și atunci, singurul lucru pe care l-am făcut eu, a fost să înțeleg. Orice lucru pe care îl înțeleg și îl integrez, mă face mai aproape, mă duce mai aproape de perfecțiune. Vă clar? Bun. Și atunci, ca eu să integrez propria feminitate, e destul să o studiez. Studiând-o, o înțeleg. înțeleg -o, înțelegând o o accept. acceptând o îi dau drumul în mine. dându i drumul în mine, o să o manifest. Vă e clar? Deci nu e așa complicat. Acum hai să facem, facem un curs să fim, cum e să fii femeie. De Ovitul dragă și așa. Nu. Nu merge. N-aș putea. Deci nu pot să fac treaba asta. Și atunci am zis că cel mai simplu mod prin care putem, că și bărbații trebuie să -și integreze, și -și integreze în propria feminitate, stați limiștit, de la un anumit nivel în colon, nu pot să cresc decât în momentul în care am înțeles foarte clar și femeia. Ok? Dar știți cine studiază cel mai bine? Femeia. La teologie este materie de studiu, femeia. Am, doamnă, am avut o elevă care și-a dat doctorat în treaba asta și am văzut da. și-a doctoratul și ce a trebuit să scrie și știu Nici toate enerțiile care se spun despre femei. Nu femeia ca teologică. Doamnă, știu toate, toate inețiile care se spun la teologie despre femei. Băbăți? <coughs> <I -a dat. coughs> eu nu dau teologie, eu dau neadevăruri, eu deosebire. Eu m-am dus la ei și le-am spus că au pierdut tainele Duhului și că nu mai știu să facă nimic pentru oameni. Știți și ce mi-au zis? Uh, am descoperit altele." <giric> Ați vorbit cu doctorul Pavel Chiriraz?" Cu timp?" Doctorul vorbit o adate? Nu." Să vă duceți să vorbiți cu dânsul." Și ce credeți că el este adept teologie?" Nu cred. El e medic, dar și-a făcut și doctorat în teologie." Doamna, nu mi-aș face un doctorat în teologie." Și aici, în Brașov, sunt câțiva istorici, profesori care au dat doctorat și în teologie." Doamnă, da. aici doctorat în da. teologie o să dai. Asta nu te face nici cu har, nici înțeamnă, nu înseamnă că ți-ai descoperit adevărul. Eu mă întrebam de ce n-am avut eu voie să-mi dau doctorat. Pentru că sunt prea mulți cu doctorat. La ce, ce mi-a folosit doamna un doctorat? A bine, a fost cu asta Acum, fabrica de doctor. De... Păi, diploma fabrica de un doctorat. Doamna. Au fost oameni care s-au dus sau înscris și au luat diploma, pe urmă, ca tanti UDRE. Bun. Revenim la Stima de Sine. Bun. Da. Voi nu trebuie să vă supărați. știți că sarea și piperul unui lucru este tocmai discuția în contradictoriu. Uh, eu e nu mă supăr. Absolut. Dar da, bineînțeles. Să nu da. Discuția nu da. în contradictoriu este cea care dă naștere ideilor. Nu trebuie să vă superați. Va din contră. Dacă stai cu un public care doar ascultă și n-are nicio opinie, și n-ai nicio opinie contra, n-are farme. Păi trebuie să fie, fie cineva care ridică mingea la filer. PAM! Bun. Revenim. Și atunci totul se referă, apropo, de orgoliu și de orgoliu și lipsa de stimă de sine este o dovadă de ignoranță spirituală. Dixie. Ați înțeles? Da. Și o să trebuiască să analizați și voi. De ce? Păi dacă știu cine sunt, n-am de ce să am fie genă cu mine, n-am de ce să mă supăr. N-am de ce poate să vină la mine un popul să-ți spună. știu de cine pentru ce ai afirmat?" Nu." Sau în Nu." Eu știu foarte clar. V-am zis. Depinde de marketing. Și publicitatea. Și atunci. Cunoscându-vă pe voi, Înțelegând principiile care guvernează Universul, bineînțeles că a făcut Dumnezeu în mai șapte zile, mai ales asta. Știți? Ați văzut? Uh, mie îmi place asta cu Dumnezeu, a făcut lumea mai șapte zile. Uh, bineînțeles că eu cu așa nu? Eu... Ați pe Jean Neffel? Ați văzut procesul mai mulțelor? E cel mai bine. Procesul mai mulțelor. Un proces mm -hmm. mai mult, să e un film extraordinar pe care merită să-l vedeți cu uh, Spencer Tracy. Și trebuia să apere un tip care uh, preda evoluționismul la biologie. Eu sunt evoluționist. Dar eu cred în evoluționismul creaționist, adică Dumnezeu a făcut lumea, dar nu se grăbește deloc. <laughs> <laughs> Și a făcut lumea 15 miliarde de, de ani. Nu în șapte zile. Șapte zile a trebuit lui Moise să vadă ce a făcut Dumnezeu. Să vadă axa timpului. Dar el a apărut. Deci universul ăsta e construit în miliarde de ani și o să mai existe miliarde de ani și după noi. Și era faza că a făcut Dumnezeu în al șapte zile. Dar și zice o, o chestie foarte simplă. Bine, bine, dar cum că Dumnezeu a creat soarele în ziua a treia sau a patra, nu mai știu exact. Adică nu m-a interesat că în momentul respectiv mi a rămas tot. E cum să fie zi, si, dacă Dumnezeu a creat soarele în ziua 3. <sus> Ați înțeles? Bun, deci s-a încheiat cu cele șapte zile și a început biserica. Am stat un pic să vedeți că erau șapte zile extraterestre. Adică, fiecare zi înseamnă două miliarde de ani. Adică. Dar vreau să vă spun ceva, spre deosebire de mulți alții, la un moment dat eram la o liturghie într Și era părintele de optică. Patriarhul teotist pe vremea. Și patriarhul teotist, în, în predică, începe să vorbească despre micro și macroversul.. A adică fost altă persoană teotist. Micro universuri. Bă, deci, înseamnă că mai știi ei ceva, dar au o politică. Știți cum era politica pe vremea? Nimicul. În păi, politica pe vremea în era așa. Să se prime cu vaporul Ceaușescu, cu, cu poporul, asta era politica externă. Și aia, apropo de canal, să se prime cu bărcuța, ce au cu plenuța. <laughs> <laughs> și au <avut> canalul. Să <laughs> micro și pe Micro și Bun. Și așa este și politica Bisericii Ortodoxe. Ei știu foarte multe. Pentru că au oameni deștepți. Numai că voi sunteți slabi de minte și femeile sunt slabe de minte, nu? Așa zic Sfinții Părinți. Da. Nu au zis așa? Da. Mă rău. din Sfinții Părinți. Femeile sunt slabe de minte și atunci ele nu pot să prindă și este nu este strâna Nu etern. se refere la capacitatea minții." Dar la ce?" Nu nu slabe. Dar la ce? Au refer. o slabă de minte Domnule ca Domnule ce?" Doctor. Da, Domnule doctor." Da, ah, doamnul." Domnule doctor." A, am mai spun ceva. Femeile pe vremea lui boise, aveau 200 de legi bărbații 600, că femeile au mai slabe. <laughs> nu le puteau reține. Am văzut ca și cum, că, că din contră. Memoria femeii este mult mai mult bună ca a bărbatului, ceea ce privește detalii și și memorizări. Asta e legia pe care o propună lui Doamne. Bun. Mai departe. Eu cresc cu oameni, Doamne, nu voi. Oile sunt acolo, oameni. Eu nu zic că am dreptat. Eu am mai mic Și când am mic fiecare e capabil să gândească. Fiecare răspunde de ceea ce spune. Și eu o să mă duc și o să trăiesc mult, Doamne, așa am crezut eu. Și așa cred în continuare. Dacă, Doamne, Doamne, poate demonstra contrarul, la mine îmi Dar până acum, de când am fost eu prin mănăstiri și tot ce am văzut, asta e concluzia la care am ajuns. Apropo de stima de sine. Stima de sine se referă la absolut orice. unu, De la îmbrăcăminte. De la cum te îmbraci. Știți care este adevărata stima de sine? Ce ce spunea Coco Pentru că, normal, ar trebui să studiez și partea asta. Partea mea, IN. Coco Chanel spune așa. Îmbracă o femeie cu hainele alea și vei scoate în evidență hainele. Îmbracă femeia cu ceea ce îi se potrivește. Mă rog, nu am citat un mite. Și o să scoți în evidență femeia. În funcție de cum este îmbrăcată o femeie. O femeie care se îmbracă, eu știu, cu soarele de nu știu cam, dar înăuntru a rămas destul să de pe pământ cum știut, eu, cu știu lui Viton și mai știu eu Nu o să vezi, o să vezi întotdeauna că e, ce-i cum ziceau părinții mei, Bă, se vede. Deci făceau miștouri de la Bă, se vede pe voi că sunteți prima generație de încălțați. De care v-ați vați la barieră când intrați în București, <coughs> Se vede. Se vede treaba asta. Ei, diferența între, apropo de stima de sine este momentul în care îți haina care te îmbracă pe tine. Asta apropo de Dreptul Divin, apropo de de rezonanță, ceea ce te îmbracă pe tine ca Spirit. Ați înțeles? Deci stima de sine se poate vedea și de la asta. Pentru că dacă e în contradicție Spiritul tău cu hainele pe care le îmbraci, ai o stima de sine scăzută. Dacă sunt mai nașpa, dacă hainele respective sunt peste tine, înseamnă că ai orgoliu mare. Da. Și ceea ce vedeți voi la televizor e vorba de orgoliu. Da? Ambalaj de frumoasă, da. nu de stimă de sine. Da? Diferența. Și o să trebuiască să o sesizați. Vă uitați la un om și spuneți, bă, ăsta e el. Pozează în altceva, în funcție de raportul acesta interior exterior Se poate face. Ok? Deci stima de sine pleacă și de la modul cum brac. Stima de sine, să știți că pleacă și de la modul cum dorm. Cum va fi un om care doarme cu În poziția? Embrionară. Probleme mari. Ați înțeles? Cum va fi un om? Deci de la somn pleacă de la lucrurile pe care le folosiți. În momentul în care să ziceți periuța asta e ok, dar e prea scumpă, deși vă permiteți, e o problemă de stimă de simț. În momentul în care începeți să căutați calitate, dar calitate la nivelul vostru. Deci nivelul meu este un altul. Nivelul meu, la o anumită perioadă a vârstei este unul an. Deci noi o să vă spun ceva. Uh, eu nu am avut astea, îmi pare rău. Uh, când eram student am avut o peche de duci. Cu care am terminat facultatea. Colegiile mele au zis că vor și ele câte o <laughs> Nu le-am dat. <laughs> nu le-am dat. Dar avea și de duci uh, ea. Tu ce ești. Bufanți, dacă mai țineți minte. Streși jos. Negri. Dar erau negri la frescălat. Erau foarte bândăci. Deci nu-i spui deloc, dar mă rog. Dar se al N-am avut o problemă. Uh, pentru că n-am considerat hainele foarte importante. Mă rog, când eu, ca fond așa, sunt mai mult budist și fiind budist, ai alea portugalii, fac parte din el. Ei, după aceea, când te trage de mânecă cineva, bă, nu poți să mergi așa la cabinet, știi? Uh, mai dau în fond. Dar adres, nu. Și după aceea am început să spun eu, dar de ce trebuie să fac eu asta, că eu sunt de ala, dar de ce? Vine cineva și spune o dată, de două ori, vă da, de ce trebuie să fac eu asta? Și atunci încep să spun. <coughs> și cromatica e importantă. Cromatica hainelor voastre vă dă, îmi dă date despre cum sunteți voi. Modul cum se aranjează. Păi dau o doamnă care vine alb, sus, negru, jos cu mine. Foarte simplu. Înseamnă că la o persoană care e îmbrăcat al negru partea de, de Lumină este despărțită de partea de, de întuneric, partea de Spiritualitate este despărțită de partea de Ințință, și spiritualitate și că sunt negate. Simplu. s făcut pur și simplu că pantalonile astea frumos pe ea, a Și Ce frumos sună. <coughs> până nu putea să-și pună pe un niște pantaloni altă culoare? Dar da, rezonează cu negru. Ai înțeles? Rezonează cu negru. Și vreau să spun ceva. O să sezizați și voi, apropo de rezonanță, că la un moment dat începem să ne îmbrăcăm într-un anumit fel, pentru că în momentul respectiv rezonă. și că până și cu ce te dai are importanță, apropo, de spiritul tău? Vorbesc de parfumurile, de odorantele pe care le folosiți și că fiecare are o anumită vibrație și o anumită energie. Și că în funcție de Uh, parfumurile astea, a, ah, nu mai vorbesc, doamnă, apropo de oricare de la greba, când zicea părintele greba uh, Demonul, și că demonul ar fi zis asta, că sunt parfumurile iadului. Parfumurile sunt esențe de frum, de flori, și au foarte mare, și sunt creația lui Dumnezeu, și niciun parfum nu va să fie esența iadului. Alea sunt forme de manipulare, pe care le-au practicat inclusiv mari noștri, domnici, manipulări proaste. Înainte să practicau, dar nu în așa măsură mare. Și doamna. care practicau unele lucruri de înainte, erau cu mare efect. Doamna. eu am Acuma făcut să și face, să nu intru. Să mediatizează mult. Intru, și a ajuns e. și asta ca toate lucrurile care s-au compromis. Mm. Cum vor să compromită și Ortodoxia și tot. N-am ce să compromită, doamnă, că să compromite singură. <coughs> nu Oamnă. trebuie să o ajute nimeni. <coughs> Credeți-mă. Mai sunt câțiva duhovnici și iar puțini de sunt oameni cu și nu e știți ortodosia. că și din preoții care au făcut teologie după 90, sunt băieți foarte buni. Sunt comit. Foarte buni. Am stat cu preoți tineri de, de vorbă și m-am cutremurat. Eu. Sunt un om care, m-am spus, sunt într-o familie de preoți, de doctori, de avocați și, și de progență. Și să a 12 Sunt a generație, dacă vreți să știi. Și de geam. Dacă v-aș spune acum... <coughs> Bun. Revenim la voiile noastre. Deci până și cromatica pe care o abordați, dă date despre voi despre Spiritul vostru. voi e clar. Și puteți să vă îmbrăcați și după aceea vă duceți în o gândă și vă uitați. Și începeți Ca să înțelegeți. da ce am putut eu să-mi spun cu asta? Pentru că tot ce faceți este, de fapt, un mesaj al subconștientului vostru pentru voi. Da? dacă ați fost mai în altă viață, o să umblați în negru și în altă. Da? Așa e. Așa funcționează. Da? Evident că și dacă o să fiți o paletă de culori, precum uh, unui pictor, șevaletul unui pictor nu este chiar sănătos. Da? Face parte din evoluție. <coughs> A da, mea Mă, mă rog mai a întâmplat. Acum îmi dau seama că fiecare om în, în viața lui are perioadele de astea de rătăcire. Și perioadele astea de rătăcire care nu știi care e susul, care e sus, josul, josul, sunt foarte dure. Da? Pentru tine, pentru cei din jur nu ca știi ce se întâmplă cu tine. Așa că trebuie să aveți răbdare. Și cu voi și cu alții. Dar dacă aveți, cum să spun eu, Știți cum e cu furtuna minții? Furtuna minții e și ca furtuna mării. Dacă ai răbdare și o ții drept, n-are importanță unde, tot ești undeva. Ați înțeles? Totul este să ai răbdare. Că nici o furtună nu ține o veșnicie. Da? Totul e să supravențuiști furtunii. merg, merg, merg până să faci dorim în capul tău. Da? Cam așa e și cu oamenii. Toată trebuie doar să-i aștepți, să-și pună ordine în minte, în gânduri, în idei, special, ca să ajungă la un animal. Nu se poate așa. Vreau să vă spun ceva. Una dintre gogoși, da? Hristos pe munte. Hristos pe munte, stând El de vorbă. Imaginați-vă următorul aspect. Iisus se duce la un psihiat. Și începe să-i spun. Știi? Am fost pe munte." Și ce ai Și a venit demonul și mi-a spus. Sari." o să te ține îngeri. Și ce se mai zis? Ia pietra asta și transformă în cuină. Mișto scenariu, nu? Ați înțeles ce să spun? Luați-l pe Buddha. Buddha în ispita lui. Știți că apare și ispita lui Buddha, la un moment dat? Când întâlnește demonii, femeile, toate alea. Se duce Buddha la psichiatru și spune. Nu știi nimic de Mahomet. Muhamed doar spune: Nu spune decât atât, știi, a venit deasupra mea un înger și eu nu știam și acum scriu. <laughs> <laughs> <Înțelegi>? <laughs> și ca acum ar fi privit treaba asta. Și asta o să înțelegeți că fiecare spirit, indiferent de și de unde vine, aici pe pământ, este obligat să treacă prin aceleași încercări. Și așa avem Inspita Cristică, așa avem Inspita lui Buddha, așa avem și Iluminarea lui și până la urmă, toți suntem la fel, până la un anumit nivel. Și ceea ce ne diferențiază pe noi este cum trecem fiecare de aceste etape. Dar principiul este același. Și fiecare are momente lui de îndoială, și fiecare are momente lui de gândire, și fiecare are momentele lor de ispită. Și asta nu înseamnă că suntem mai mici sau mai jos decât dați. <fie> Da? Bun. Întrebări. Haideți să vedem ce întrebări aveți voi. Deci, dacă nu urmați pe Hristos, trebuie să treceți prin Ispitele Lui Hristos. Dar fac pe că nu știți care sunt toate Ispitele Lui Hristos. Pentru că nici nu v a spus care sunt toate Ispitele Lui Hristos. Întrebare. Am și o întrebare pentru Doamne. da. ce părere aveți despre faptul că 101 din bildele și învățăturile biblice, se regăsesc în biblice? Cu părere, că că un folos, că nu Ce eu nu folosesc netul." Uh. Eu nu folosesc netul, pentru că nu folosesc virtual." A, ia diavolul. Da. Și pe eu pe sunt total la, la, la tehnic." Nu mm. sunt un om care să făcut cu un buton." De unde începe liberul arbitru și unde se termină?" Uh, să știți că liberul arbitru există și tot trebuie destul de limitat." să avem liber arbitru în toate deciziile noastre. Numai că liberul arbitru se manifestă doar între opțiunea bine și rău. În momentul în care clini într-o parte, automat intră în râcă și în luptă cu partea cealaltă. În momentul în care am intrat în luptă cu partea cealaltă, eu nu prea mai am liber arbitru. Pentru că deja m-am situat o baricadă și deci trebuie să fac ce face baricada aia. Ați înțeles ce să vă spun? Deci liberul arbitru se manifestă până când îmi aleg binele sau rău. În momentul care am ales? Păi nu mai pot să fac bine dacă am ales rău. Și nu mai pot să fac rău dacă am ales bine. Că nu mai merge. Ce? Cum să-mi vin corpul emoțional într-o lume negativă? Deci O secundă. Lumea nu este negativă. Lumea este. Da? De ce pentru unii lumea este un joc de vacanță, spun un par de distracții. Și pentru alții este o închisoare. Pentru simplu motiv că fiecare percepe lumea cum este el, oglinda lui. Deci problema nu este a lumii. Problema este a mea. Lumea nu este negativă. Lumea este. Punct. Negativitatea se manifeste relativ la mine în funcție de rănile mele. Deci problema este să îmi vindec eu rănile și atunci lumea nu se mm. numai înifesta negativ relativ mm. la mine. Nu Poftinți? Da. Așa este. Mulțumesc! Sărbă! Da, e? <laughs> Am zis și ziua. ziua. <laughs> și atunci. Dacă poți să reușiți singură, absolut da. Să știți că există acum un primar de cărți de autoanaliză. De, de autoprogramare. Pentru că vreau să spun că, în esență, este foarte simplu. Da? Într-un sens al...